حبيعي. احنا دلوقتي طالعين مفروض خرجت شهيتك خرجت جيعتك النهارده يوم بريك يعني راحه قلنا نطلع نبص على البلد فعصام اقترح علينا مغارق جيعته على حبيبي مش واقف على الباب ايوه شكلي هقعد اسوق اوقف طيب اوكي واحنا نازلين بقى يا عصام مش ممكن هالكمال يا حبيبي، أشكرك دي اف احنا نعمل كذا مغارق. <تصفيق> السلام عليكم ممكن شوية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 ننزل من الاول هنا